وما يغنيه مال وان دمك كثافه فكن وارضي الاله في اغاني خاصه لك داعي حبيبي سلموا لي عليه طمنوني اسمراني عمل ايه الغربه في حسني وسنين وانا دارب شو حنين عايز اعرف سطر يوبي ولقاكم حبيبي سلمولي عليه طمنوني تسمعنا موال موال, موال؟ موال موال؟ موال موال حلو. شو تقول له صوتك حلو الموال؟ نظري لوجهي الجميل وجهي نعيم هذا اللي يا من هواه وعزه عزه يا من هو لا على كيف السبيل, <تصفيق> كيف, السبيل <تصفيق> كيف السبيل ليلى وصارك دلني كيف <تصفيق> السبيل كيف السبيل ليلى وصارك دلني أنت لديك وحرفت انك لا تخونه فخنتني صوت صوت والله